Joo. Eli niin kuin otsikko nyt ehkä hyvin kiteyttää tämän aiheen ja sen tärkeyden, niin vain oikein säilytetty ja toisaalta myös käsitelty rokote on tehokas. Ää, rokotteet on valo- ja lämpöherkkiä, ja nämä koronarokotteet ei tässä oikeastaan tee mitään poikkeusta, ehkä niin päinvastoin. No, tällä hetkellä, kun on uusia rokotteita, niin voi olla vähän tiukemmat ne ja Nyt sitten kun käyttöä ja tutkimuksia kertyy, niin niitä saatetaan sitten päivittää, niin kuin nyt sitten tällä viikolla kävi sen komirnatyn osalta. Mä, tota, tässä välissä tuon videon vielä, jäikö se päälle? Tuolta suljen. Yes. Joo. Ja Mm -hmm. Valoherkkyydestä ehkä voisin sen sanoa, että, että tota, siitä on ehkä tärkeä huolehtia, että ne ei tarpeettomasti auringolle tai kirkkaalle valolle altistu. Eli totta kai kestää ihan sen normaalin käsittelyn käyttökuntoon saattamiseen ihan päivänkin valossa. Ja, ja Joukkorokotus tilanteessa ruiskuverit, annokset voi esimerkiksi hyvin suojata käsipyhepaperilla. Um, rokotteet ei saisi myöskään jäätyä. Pfizerin ja modernan koronarokotteiden tapauksessa uudelleen, koska ne pakkassäilytyksessä säilytetään osittain. Eli se jäätyminen voi, voi sen rokotteen sitten tuhota. Ja rokotteiden kylmäketjusta huolehtiminen on tosi tärkeää. Se kylmäketju alkaa ihan sieltä rokotteen valmistuksesta rokotetehtaalta ja päättyy sinne rokottajalle rokottamiseen. Ja siihen Väliin mahtuu monta kuljetusta ja varastointia. Ja tota, se onkin tosi tärkeää, että jokainen huolehtii osaltaan siitä oikeasta käsittelystä ja säilytyksestä, koska se väärä säilytys lämpötila voi heikentää sen rokotteen tehoa tai viedä sen tehon kokonaan. Ja jos näin käy, niin se tehon muutos on valitettavasti pysyvä. Ja, ja tämän takia säilytysvirheet kumuloituvat ja rokotte ei palaudu ennalleen, vaikka se siirrettäisiin sit takaisin sinne oikeaan säilytyslämpötilaan. Uh, se tehon menetys kuitenkin riippuu vähän rokotteesta, sit lämpötilasta ja altistuksen kestosta, eli tapauskohtaisesti näitä sit aina kuitenkin arvioidaan. heikentynä tai sillä tehottomalla rokotteella ei saa riittävää suojaa. Ja se sitten johtaa sitten vähän väärään käsitykseenkin, että rokotettava voi sitten luulla, että suoja olisi kunnossa vaikka se ei olisikaan. No, koronarokotteiden säilytyslämpötiloista. Tämä on oikeastaan otettu ihan meidän verkkosivuilta tämmöinen koonti näistä käytössä olevista koronarokotteista. Ja ihan kertauksena ajattelin nämä nopeasti läpi käydä. Ja, ja nyt tosiaan sitten uutena tietona tällä viikolla tiedotettiinkin, että komirnatyn. Sälykyttää on päivitetty valmisteyhteenvetoon ja, ja se sitten säilyy nykyisin ton 31 vuorokautta sen viiden vuorokauden sijaan siitä, kun se on otettu pois sieltä syväjäästä, niin jääkaapissa. Tämä on nyt sit se tieto, minkä se sairaala apteekki sen jälkeen sinne merkitsee, kun he ottavat sen sieltä pakkasesta pois. Ja tota, laimentamattomana tämä rokote säilyy sitten huoneenlämmössä sen kaksi tuntia, jonka Jälkeen se on sitten laimennettava ja, ja tota, tai jonka aikana se on laimennettava ja sitten laimennettuna. Voidaan säilyttää jääkaapissa tai huoneen lämmössä enintään kuusi tuntia. Moderna rokotteessa ei ole toistaiseksi päivityksiä näihin säilytyslämpötiloihin, eli, eli se tota, kuljetetaan myös sairaala pakkaskuljetuksena ja, ja sairaala sitten merkitsee uuden säilyvyyden 30 vuorokautta siihen rokotepulloon. Ja lävistettynä tämäkin rokotepullo sen enintään kuusi tuntia säilyy joko jääkaapissa tai huoneen lämmössä. AstraZeneca koronavirusrokotteen kohdalla sitä ei pakkaslämpötiloissa säilytelläkään ollenkaan, eli ihan normaali jääkaappisäilytys kahdessa kahdeksassa asteessa, ja se säilyy ihan siihen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka, mikä sieltä pullosta löytyy. Ja lävistetty rokotepullo myöskin sen meni enintään kuusi tuntia sitten huoneen lämmössä. No ylläpidosta. Nämä ehkä ihan sellaisia yleisiä ohjeita nyt aiheeseen liittyen toki koronarokotteisiin pätee, mutta pätee myöskin, myöskin muihin rokotteisiin nyt sitten esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman rokotteiden kohdalla. Eli henkilöt ja sijaiset pitäisi olla nimettyinä, eli, eli kuka sitä huolehtii jääkaapista ja, ja tota, perehdyttää siihen ylläpitoon kaikki, myöskin erityisesti nyt kesäaikana, niin kesäsijaiset. Ja tota, tästä ylläpidosta ja, ja tota, sen jääkaapin lämpötilaseurannasta on hyvällä toimipisteessä ohjeet ja sit erityisesti myös näiden lämpötilapoikkeamien varalle, eli tiedetään sit, miten toimia. toimia, jos jotain. Tuota, ennalta arvaamatonta tapahtuu. Ja ehkä yksi tärkeä juttu on, on varmistaa, että sitä virtaa ei voida vahingossa katkaista siitä jääkaapista. Ja tämä kannattaa varmistaa ihan teknisiinkin järjestelyyn, että, ettei sit virtajohto esimerkiksi pistorasiasta vahingossa irtoa tai, tai sitten virtapainiketta, ettei sitä saisi painettua vahingossa kiinni. Ja on hyvä huolehtia, että myös, myös huoltomiehet tai laitoshuoltajat esimerkiksi tietää, että tämän jääkaapin virran on nyt niin pysyttävä oikeasti päällä. No, rokotin jääkaapin lämpötilaseurannasta eli ne säilytetään, niin, oli puhetta, niin jääkaapissa sitten 2-8 asteessa. Ja se jääkaapin lämpötila. Kannattaa säätää sinne noin viiden asteen paikkeille. jääkaapissa ja tota, pitäisi vähintään olla minimi-maksimi-lämpötilamittari, jolla sitä tota, lämpötilaa pystytään seurata ja sen mittarianturi on asettaa sinne lähelle rokotteita keskihyllylle. Ja Nämä lämpömittarin arvot pitäisi sitten tarkistaa ja kirjata ylös päivittäin, ihan työpäivän alussa, ennen toiminnan alkamista ja, ja muistaa sitten sen kirjaamisen jälkeen myös nollata nämä tiedot. Ja mitä muuta kannattaa sitten kirjata ylös, niin jos jotain poikkeavaa sen on, niin myös tämmöiset tapahtumat. Myös jääkymisindikaattoreita voi käyttää, on ihan suositeltavaa. Niitä ei varmaan ihan hirveästi, mitä, mitä kuulee kentältä, niin välttämättä ole käytössä, mutta tota, jos on niin hyvä, niin. Ja ne tarkastetaan sitten, silloin, kun jos lämpötila on, on käynyt sen nollan asteen alle. Ja olen lisännyt tähän myös nyt tämmöisen lämpötila lokkerien käytön, tota, eli sitäkin voi harkita. Se mittaisi sit lämpötilaa niin kuin joka hetki, piirtäisi sellaista käyrää ja sen avulla pystyttäisiin niin kuin. Paljon paremmin varmistumaan siitä rokotteiden oikeasta säilytyksestä ja sit arvioimaan erityisesti, erityisesti lämpötila poikkeamia, jos niitä sinne tulee. Eli, eli tota, joo, koska se on vaikea, sitten, että jos meillä ei ole tarpeeksi joku poikkeama sattuu, ja meillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä jääkaapin lämpötila historiasta. Niin, niin arvioida niiden rokotteiden käytettävyyttä. Että sitten helposti mennään siihen, että varmuuden vuoksi hävitetään rokotteet, jos ei varmuut siitä lämpötilasta ole. Mutta jos tämän logkeli olisi sitä mittaamassa, niin pystyttäisiin kyllä turvallisemmin mielen arvioimaan sitä, että kauanko se on vaikka yli kahdeksan asteen se jääkappi ollut. Ja tota, rokotteiden arvo on kuitenkin moninkertainen verrattuna näiden lämpötilaseurantavälineiden Hintakustannuksiin nähden. No, mitä muuta sitten, niin rokotteet pitäisi sijoittaa myös jääkaappiin oikealla tavalla. Eli pidetään ne rokotepakkaukset irti sieltä jääkaapin takaseinästä. Ei säilytetä rokotteita jääkaapin ovessa. Sitten varmistutaan, että ne rokotteet ei olisi hyllyillä liian tiiviisti, eli sen ilman pitäisi päästä siellä kiertämään, jotta se lämpö jakautuu tasaisesti sinne jääkaappiin. Ja järjestetään rokotteet siten, että ne vanhemmat erät käytetään ensimmäisenä. Ja toki on hyvä niin kuin säännöllisesti käydä myös sitä jääkaappia, jääkaappia läpi, että, että ei ole mitään vanhen, vanhentunut kaappiin ja, ja tota, just sitten siirtää niitä ensin vanhenevia sinne etuosaan. No ihan yleisöitä muita, niin toki pidetään jääkaapi puhtaana ja rokotteet järjestyksessä. Ehkä näiden koronarokotteiden kohdalla on erityisen tärkeää, kun rokotepullot on, on tosi näköisiä Ja huolehditaan myös jääkaapin säännöllisistä huolloista. Ja sitten tärkeä juttu, eli varmistetaan, että ovi sulkeutuisi joka kerta, kun sitä avataan. Ja, tota, se on ehkä semmoinen meidän yleisin, yleisin tota, juttu, mitä on käynyt, että ovi on jäänyt raolleen tai auki ja, ja sitten jääkaapin lämpötilat heittelee ja sitten meihin otetaan yhteyttä, että mitäs nyt tehdään. Sitten päästäänkin sit Aasin siltana tähän, että mitä näissä säilytysvirhetilanteissa sitten pitäisi, pitäisi toimia. Niin, no, otsikossa on nyt yksi tilanne, että mitä jos se lämpenee se jääkaappi, toi tilanne voisi myös olla, että mitä jos epäillään, että rokotteet on jäätyneet, niin, niin kuinka toimia? Ja tota, ihan ykkösenä, niin älä käytä rokotteita, laitetaan rokotteet käyttökieltoon jääkaappiin ja merkitään ne selvästi niistä muista käyttökelpoisista rokotteista. Sitten selvitetään mittarien avulla tai, tai muuten kyselemällä sit sieltä, kuka on sitä valvonut, että et kuinka kauan ja mahdollisesti missä lämpötilassa niitä on säilytetty väärin. Sitten kun nämä tiedot on kerätty, niin otetaan yhteyttä tänne meidän thl rokotelähettämöön tai, tai sit myös toki sairaala, alueen sairaalaapteekkiin tai lääkekeskukseen. Ja me palvellaan, palvellaan joka arkipäivä. Tuossa on meidän yhteystiedotkin listattu. Löytyvät myös sieltä verkkosivuilta. Ja me sitten arvioidaan, arvioidaan sitä tota, ää, rokotteiden käyttökelpoisuutta ja annetaan, annetaan jatko-ohjeet. No sitten näiden poikkeamien, poikkeamien syy olisi tosi tärkeää myös pyrkiä aina selvittämään. Ja ihan senkin takia, ettei sitä samaa virhettä sit sattuisi uudestaan. Että toki, toki sattuu inhimillisiä virheitä, että pullo jää pöydälle lämpöön tai näin, mutta, mutta ehkä erityisesti silloin, jos on kyse jostain jääkaapin poikkeamista, niin sitten vähän hälytyskellot soi, että okei, että onko tätä käy, käynyt useasti, voidaan tarkistaa sitä tota, kirjauksia niistä lämpötiloista, että onko tämä useasti tapahtunut tai onko se johtunut siitä, että ovi on jäänyt auki tai mistä tämä johtuu. Et ne voi sit indikoida sitäkin, että et okei, no tarvitsisiko tämä huoltoa tai pitäisikö sitä lämpötilaa säätää joko kylmemmäksi tai lämpösemmäksi. Ja näistä jääkaapin säädöistä meillä on sit tarkempia ohjeita tuolla verkkosivuilla, ja niitä sen tarkemmin tässä, tässä läpi käy. Kuvasta, kuvasta näkee, eli tuolta tietoa rokotuksista pääsee vaiheet ja rokotteiden oikea käsittely, niin tarkempia ohjeita. Ehkä tärkeänä voin, voin mainita sen, että, että jos vaan mahdollista, niin siirretään rokotteet toiseen jääkaappiin, kun sitä säätöä tehdään. Ja, ja myös se, että ei, ei säädettäisi sitä rokoteen jääkaappia pitkiä poissaoloja vasten, tai vaikka viikonloppuakin, viikonloppuakin vasten, koska sitä ei olisi kukaan seuraamassa sitä lämpötilaa siellä seuraavina päivinä. No sitten muistutusta kesäksi. Niin kuin kävin, niin muista käydä. Kesäsiäisten kanssa läpi ohjeet siitä jääkaapin ylläpidosta ja lämpötilaseurannasta. Muistetaan myös ne laitoshuollon sijaiset, jos heillä on roolia siinä. Sitten tota, tää nyt toki toivotaan, että koronarokotustoiminta jatkuu kesällä varmaan kaikkialla. Ehkä sitten ylipäänsä muuhunkin rokotustoimintaan liittyen, niin, niin jos siellä toimipisteessä ei ole kesän aikana rokotustoimintaa, niin siirretään rokotteet sellaiseen toimipisteeseen, jossa sitä. Jääkaapin lämpötila pystytään seuraamaan säännöllisesti. Ja alueen sairaalaptiikka tai lääkekeskus ohjeistaa näissä siirroissa. Eli tärkeintä vaan olisi, että rokotteet ei jää, ei jää sit kesäksi valvomatta sinne jääkaappiin. Aukio-aloista teollinen palvelee koko kesän, eli, eli voi, voi olla yhteydessä sitten näihin lämpötilaongelmien kanssa. Upp. Tuossa oli pari linkkiä, mitä mainitsin tuossa esityksen aikana rokotteiden oikeasta käsittelystä ja sitten noista sitä taulukosta niihin säilyvyyksiin liittyen. Kiitos.